you. اوكي الآن وصلنا لي الحلقة الرابعة من هذه السلسلة اللي هي الأخبار وأتمنى إنه إذا أنت كنت تحب هذا المحتوى اللي اقدمه اللي هو الأخبار أو المحتويات الأخرى أتمنى أنت تشترك في القناة وغير كذا اللي هو اللايك والشير لأن هذه الأشياء ترى تفيد القناة من ناحية انتشارها وأيضا من ناحية اقتراح القناة أو المقاطع لأشخاص آخرين ورجعنا لكم بحلقة جديدة وثلاثة أخبار جديدة. طبعا الاخبار اللي معانا في حلقه اليوم متنوعه كالعاده بس ان شاء الله بنتكلم عنها بعد الانترو خبر الأولي معنا في حلقة اليوم نتكلم عن أم في عامها 23 يعني بدأت حياتها الزوجية تقريباً. هذا الأم عندها ولد عمره سنتين وهذا الأم دخلت المستشفى لغرض عملية بسيطة بس خرجت من غرفة العمليات وهي ميتة إيش السبب الله أعلم. بس الأمر غريب عشان كذا أهلها راحوا رفعوا قضية على المستشفى. الخبر الثاني معنا حلقة اليوم اعتبر من الاخبار الغريبة قد شفتوا بط يتكلم زي البشر هذا الامر غريب صح لكن في بط نوعه استرالي ووصلته المسك يتكلم زي البشر بالضبط هذا الشيء اللي انا مستغرب منه لكن شوفوا جزء بسيط من هذا المقطع وتصدمون زيي صراحه الخبر الثالث معنا في حلقة اليوم كان امرأة اشتغلت في منصة اليوتيوب بمحتوى متنوع، طبعاً هذه المرأة تصور مع ولدها لكن قبل أسبوع تقريباً نزلت مقطع وهذا المقطع أثار ضجة في السوشيال ميديا بسبب أنها كانت تصور ولدها وهو يبكي، طبعاً الولد جاء خبر أنه الكلب اللي عندهم مريض أو عنده فايروس فكان يبكي والأم لسه تصور تصوره وهو يبكي ومن عطى الخبر الأم طبعا مو هذا السبب الرئيسي اللي خلى المقطع يشتهر ويصير عليه ضجة، في اخر المقطع صار حاجة هو اللي خلى الضجة تصير كبيرة على هذا المقطع، الام كانت تقول لولدها سوي كذا، سوي كذا، او سوي كذا، او سوي لانك زعلان، ومن هذه الاشياء، السبب الرئيسي انه تكون ثمنيل صورة تحمس الناس او تخلي الناس يدخلون على هذا المقطع، اللي هو يعني معروف في اليوتيوبرز او في عالم اليوتيوب اللي هو مسمى الثمنيل او الصورة المصغرة، هذا السبب الرئيسي اللي خلى المقطع يشتهر وأجي ضجة إعلامية كبيرة. <تصفيق> <تصفيق> وكذا يكون خلصنا الحلقة وتكلمت عن هذا الموضوع ونقلت لكم لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك وكذا يكون خلصنا ويلا سلام